Вже зближається година, сонце ясне вже захоп. Крає, дари Божі споживають, а Христос так пробовляє. Вже недовго буду з вами, злоба людська радура. Страдить. А потім тихий смирний Став сім ноги умивати. Опираєсь Петро вірний, А Христос почав навчати Поміж вами хто говорив, Смиренні на всі части, Світла в ідіть радо, А води годині лютої страсти Не лякайся, Боже, стадо. Я Отця з небес мовляв, О, я хоча й вас покидаю, Та не тратьте ви надії. Хліб святий бере у руки, Це моєє тіло ка. Для мноїх ляже Із вином піднявши чашу Кров моя топовідає Що за вічну долю вашу Нахрестіся проливає А святий Йоанна за голову впирає, а вже зрада в серці люди, міру повну прибирає. І хильцем уже відходи, Серцю криє злобу вражу, І жидами вже сягодить, Я його вам десь покажу. Спасе, милий світа, пане, Ти ж нас хочеш Лишити. Що ж ся з нами всіми стане? Хто ж буде нас воронити? О, прости нам всякі зради, Що сповняє її гріхами, А своєї страсти раді Все будь зна